Jandarmii l-au prins pe piromanul care a creat haos în București, ce semne l-au dat de golice au gesit oamenii legii asupra sa. Jandarmii din capital au depistat, în zona calea Grivicei, un bărbat care corespundea semnalmentelor transmise de polici subliniere În cazul incendierii de autoturisme. Acesta având pe palme subliniere i pantaloni, urme de funingine subliniere iar arsuri. Berbatul a fost predat poliției capitalei pentru audieri. Jandarmeria Bucure subliniere ti a anuncat, duminic. Faptul că, în jurul orei 0100, o persoană suspect de incendiere a mai multor urma sublinierei a fost depistat de jandarm, în zona calea grilicei. Asupra bărbatului au fost găsite două pietre, pe palme avea urme de funingine sublinierei pantaloni cu urme de arsuri. Persoana suspectă a fost predată de jandarmii poliți sublinierăților care vor continua cercetările în cauză, au precizat jandarmii, conform News. La rândul lor, poliți sublinierății au anuncat ce pe timpul nopții de sâmbătă spre duminică au fost audiate mai multe persoane dar până în prezent nu au rezultat elemente de interes operativ cu privire la acestea.